إحدى أهم العوامل لنجاحك في البيع بموقع إيبي هو تقييم صفحة مبيعاتك في أعلى قائمات صفحة المبيعات حسب إحصائيات إيبي بالمئة من المشترين يسترون المنتجات الموجودة في أول صفحة نتائج البحث وفي هذا الفيديو سأطلعكم كيف يعمل محرك البحث في موقع إيبي لكي تنجحوا في الوصول لأول نتائج صفحة المبيعات مرحبا انا رضا من كامبوست اكاديمي عندما يبحث احدى المشترين المحتملين عن منتج في موقع ايباي على سبيل المثال احذية فان محرك البحث كسيني يتبع عدة عناصر وهي اولا عدد المرات التي شوهد المنتج ثانيا عدد المرات التي نقر على المنتج لمشاهدته ثالثا عدد المزايدة على المنتج رابعا عدد المبيعات للمنتج وعندما تقوم ببيع منتج على سبيل المثال ساعة يد كسيني محرك البحث في الإيبي يجمع معلومات عن وثيقة الإرجاع المعرفة وقت الاستجابة معلومات المنتج ووصفه تقييم البائع والفيديبكس لحسابه سياسة الشحن وأوقات التسليم بحسابه وكل هذه المعلومات وأكثر يتم تجميعها. ويتم اعطاء لكل صفحة مبيعات علامة على اساس مدى ادائها على المعايير المحددة التي ذكرتها ثم يتم ترتيبها وعرضها في صفحة نتائج البحث في الايباي وفقا لذلك وهكذا يعمل محرك البحث في موقع الايباي الذي يسمى كاسيني ويوجد عدة عوامل يجب عليكم الانتباه اليها لكي نحسن اداء حسابنا لكي محرك البحث كاسيني يقيم صفحات مبيعاتنا بأعلى صفحة نتائج البحث العامل الأول هو عنوان المنتج عليكم كتابة عناوين ذات صلة بالمنتج الذي تقوم ببيعه وتوفر وصفا دقيقا تذكر أن العناوين مكتوبة للمشترين وليس لمحرك البحث كلما كان اسم منتجك أفضل زادت فرصة نقر المشتري محتمل على صفحة مبيعاتك وشراء المنتج عندما يحدث ذلك مرارا وتكراراً ويرتفع معدل التحويل الخاص بك يصنفك محرك البحث كسيني في أعلى صفحة نتائج البحث كمكافأة العمل الثاني هو معدل التحويل وهو عبارة عن عدد المبيعات مقسوم على عدد الزائرين لصفحة مبيعاتك مثال إذا عشر أشخاص من أصل 100 زائر يشترون منتجك 10 مقسوم على 100 هو 10 بالمئة هذا هو معدل التحويل العامل الثالث هو مواصفات المنتج الذي يسمى بالأيتم تتحول هذه المواصفات التي تدخلوها عند إعلان المنتج إلى فلاتر يستخدمها المشترين عند البحث عن المنتجات فإذا تجاهلت إعداد مواصفات المنتج الخاص بك لن تظهر صفحة مبيعاتك في صفحة نتائج البحث عندما يستخدم الأشخاص ميزة الفلترة ومهم جدا أن تستخدموا هذا العامل العمل الثالث هو اختيار الفئة الملائمة للمنتج. من, من المهم أن تعرف الفئة الملائمة للمنتج لأنه يوجد زبائن تبحث عن منتجات من خلال الفئات وليس من خلال سطر البحث العمل الرابع وصف المنتج عليكم كتابة وصف المنتج بتنصيق وبنظام وإدخال المصطلحات المهمة للمنتج الخاص بكم داخل مربع وصف المنتج لأنه سيساعدكم في تقييم صفحة مبيعاتكم في أعلى صفحة نتائج البحث العمل الخامس هو الفيدباكس عليكم الحفاظ على معدل فيدباكس جيد وعدم الحصول على فيدباكس سلبيه العمل السادس الشحن المجاني محرك البحث كسيني يفضل تقييم منتجات تشحن مجانا انصحكم اضافه سعر الشحن داخل سعر المنتج العمل السابع هو صوره المنتج مهم جدا ادخال عدد كبير من الصور للمنتج هذا سيقدم صفحه المبيعات وأن تكون بجودة جيدة وأن تملأ غالبية الصورة العامل الثامن تجديد صفحات مبيعات قديمة صفحات مبيعات التي لم تنتج لنا مبيعات لوقت طويل أنصحكم تجديد إعلانها وتغيير بعض المعطيات العامل التاسع عدم نسخ محتوى من تجار أخرين أنصحكم عدم نسخ محتوى من تجار أخرين لأنه محرك البحث يرى ذلك غير مهني العامل العاشر جلب حركة خارجية محرك البحث يفضل صفحات مبيعات التي تجلب زبائن من خارج موقع ايباي مثل جوجل فيسبوك او اخرى مواقع معروفة انصحكم تنفيذ هذه الخطوات تدريجيا وانا متأكد انكم سترون نتائج مذهلة لمبيعاتكم اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في اضافة معلومات مفيدة لكم ايضا لكل الاشخاص المعنية في بدء البيع في موقع ايباي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تساعدكم على بدء البيع في موقع ايباي كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو كتابة تفاصيلكم وسأرسل لكم الفيديوهات لا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لاكاديمية كامبوست لمتابعه كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح بمشروعكم ساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو